جس طرح آج میں کربلا کی سرزمین پر کر کے جا رہا ہوں تو ہم نے وفا کیا ہم نے کسی چیز کا پاس رکھا اور یار میں تو سوچتا ہوں کہ تاریخ ہمارے سامنے ہے ہمارے جتنا بھی بزرگ تھے ان کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے اور خود حضور پاک کری ہے سلاد و سلام آپ کی احادیث مبارکہ بھی ہم چنتے گئے بھوک برداشت کی دکھ برداشت کی یہ تکلیفیں برداشت کی کبھی یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نے دین کے پر نہیں چلنا میں نے آج دین چھوڑ دیا اللہ سے کوئی کسی قسم کا کوئی شکوہ تو نہیں فرمایا بلکہ ہر وقت یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تُنہیں جس حال میں بھی رکھا گیا اسی حال میں بہتر ہے اور یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے بہتر کو بھی ہم سے زیادہ بہتر ہمارا رب جانتا گیا وہ یار جس رب نے ہمیں انسان پیدا فرمایا ہے جس رب نے ہمیں عقل دی ہے شعور دیا گیا ہاتھ پاؤں آنکھیں جسم کا ایک ایک حصہ باحفاظت با سلامت دیا گیا ہم میں سے کسی نے دعا تو نہیں کی تھی کہ کوئی بندہ ہے جو یہاں پر کھڑا ہو کے کہہ سکے جی پیدا ہونے سے پہلے میں نے دعا کی تھی کہ بار تعالیٰ مجھے انسان پیدا فرمانا کسی نے کوئی دعا نہیں کی تھی جس رب نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں انسان پیدا فرمایا ہے بھائی ہمیں تو دعا کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے اس ذات کا کہ اس ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہیں اس نے ہمیں نالی کا کیڑا نہیں بنا دیا کہیں ہمیں اس نے ایک موزی جانور بنا کے جنگل میں نہیں چھوڑ دیا اس نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتے بے وفائی پر بے وفائی ہے داڑھی ہمارے مل پر نہیں ہے دستار ہمارے سر پر نہیں ہے لباس ہمارے اسلام کے مطابق نہیں ہے عمل ہمارے ایسے ہیں کہ جہنم ہمارا مقدر ہے اور ہم ہر وقت یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ابار تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ نہ فرمائے نوجوان بچے بیٹھے گئے بڑے بیٹھے گئے بڑے لکھے بیٹھے گئے سکول، کالجز یونیورسٹیز میں آپ پڑھے ہوں گے سکول، کالجز نہیں گئے سکول تو گئے ہوں گے کالج یا یونیورسٹی تو ہو سکتا ہے کوئی نہ گیا ہو لیکن سکول ہر بندہ گیا ہوگا لاہور میں جتنا سکول ہیں جتنا کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں یہ ذرا سوچئے گا آپ اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور آپ سب نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے کہ ہر کالج کی ہر یونیورسٹی کی ہر سکول کی اپنی یونیفام ہے ایسے ہے نا ہر سکول کا اپنا یونیفام ہے اب آپ پنجاب کالج کا یونیفام پہن لیں اور اسپائر کالج میں چلے جائیں آپ کو اندر جانے دے گا وہ جو بار گارڈ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کہے گا وہ کہے گا کہ بھائی جان آپ کا حلیہ ہمارے سکول والا نہیں ہے آپ ہمارے سکول میں نہیں جا سکتے آپ پہلے ہولیہ ہمارے سکول والا بنا کے آئیں پھر آپ اندر جا سکتے ہیں اور وہ جو سیکیورٹی گارڈ جو گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ مین بندہ ہے جس نے آپ کو داخلہ دینا ہے کہ نہیں دینا وہ اس کے اوپر ہے اور وہ آپ کو اندر تب جانے دے گا جب آپ اس سکول کا اس کالج کا اس یونیورسٹی کا یونیفام پہن کے آئیں گے اگر آپ اسپائر کالج کا یونیفام پہن کے پنجاب کالج جائیں تو آپ کو داخلہ نہیں دیتے آپ کو اندر نہیں جانے دیتے پنجاب کالج کا یونیفام پہن کے آپ اسپائر کالج میں جا سکتے اسی طرح ہے نا جب ہم ایک سکول کا یونیفام پہن کے دوسرے سکول میں نہیں جا سکتے تو محمدی یونیفارم ہم نہ پہنیں محمدی کردار ہم ادا نہ کریں تو ہم جنت میں کیسے جا سکتے کل قیامت والے دن جب جنت کھلی ہوگی اور دروگے کھڑے ہوں گے سامنے اور ہمارے منہ پر داڑھی نہیں ہمارے سر پہ دستار نہیں ہمارا لباس مسلمانوں والا نہیں ہمارا کردار مسلمانوں والا نہیں اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی تو محمد یونیفام ہی نہیں پہن رہا لہٰذا تیرا داخلہ ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے اور بڑی افسوس کی بات ہے آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی کر بلا سنائیں اور ایسے سنائیں کہ بس رو رو کے انسان کا برا حال ہو جائے یار باہر سے تو روتا گا کبھی اندر سے بھی رویا ہے کبھی نے اپنے اندر جھانک کے بھی دیکھا گیا کہ کربلا کا جو حقیقی معنوں میں جو عمل تھا کیا ہم نے وہ کیا نہیں کیا ہم نے اور آج صبح کے نماز دیکھیں حضرت حضرت امام حسین علی مقام نے اپنی شہادت پیش فرمائی تھی مسجدیں آباد ہوں اور آج دیکھیں مسجدیں ویران پڑی گئیں مسجد میں کوئی آنے والا نہیں مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں آج تو ہمیں سہولیات بھی بڑی ملی ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی ہم نماز نہ پڑھیں اس کے باوجود بھی ہم اپنے چہرے پر سنت رسول نہ سجائیں اور ہم کلمہ پڑھیں امام حسین علی مقام کے نانا جان کا اور ہم نعرے لگائیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان گئے فلاں کی حرمت پر جان بھی قربان گئے اور بھائی اپنے ظاہری حلیے کو تو پہلے قربان کر پھر نعرے لگا پھر تو پیارا بھی لگے گا پھر تو جچے گا بھی صحیح کہ آج تو نعرہ لگا رہا ہے آج تیرا کردار بھی حسینک ہے آج تیرا عمل بھی حسینک ہے آج دو دو تین تین کلو کے موبائل ہماری جیبوں میں ہے نہیں تھکتے غم آپ نے کسی مولوی صاحب کسی عالم صاحب کسی قاری صاحب کسی حافظ صاحب کی زبان سے یہ سنا ہے کہ یار میں داڑھی رکھی ہے تو یار میری نہ دھون چ میں تھاکے جانا انہوں جوکہ کے سنے کسی کو کسی مولوی نے کہا یا کسی بزرگ نے جس نے داڑھی رکھی ہے وہ کہے کہ یار میں نے داڑھی رکھی ہے اور میری گردن میں بڑا درد رہتا ہے کسی نے بولا نہیں نہ بولا دو دو کلو کا وزنی موبائل ہماری جیبوں میں گیا اس کا وزن ہم اٹھا لیتے گئے جس کا کوئی فائدہ نہیں جو ہمارے کسی کام کا نہیں اور یہ داڑھی جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے اس کو آج ہم نے پس پشت ڈال رکھا گیا ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ سنگیا ایک کھ رکھ لگیا کھ رکھ لے پھر انہیں اگوں نے سوال کیا کہ سرکار کس واسطے جی اِس کہ سکار داڑھی رکھا لگے جی اِسی دکان پہ بہنا ہوں جی طرح طرح کے گاہک آدھے سو جھوٹ بولنا پہنتا ہے سنوں گالہ کھڑنیاں پہنیا نے جی پھر اگوں نے سنوں کہیں کہ داڑھی رکھی ہے منہ دے تو جھوٹ بولی جانے جی سان پھر سرکار شرم آدھی ہے تو پھر میں سے کہتا ہوں یہی تو بات ہے داڑھی رکھو گے ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچویں دن شرم آ جائے گی کہ یار غلط کام نہیں کرنا پانچویں دن عقل آ جائے گی کہ جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچنا نہیں جی سرکار پہلے خود صحیح کر لیے پھر داڑی رکھا گی اپنے عمل ٹھیک کر لیے پھر داڑی رکھا یار تو تاڑھی رکھ داڑی سب کچھ صحیح کروا دے گی تیرا تو بزرگ کہن لگے سنگیا یہ کھ رکھ لے تو انہیں اگوں نے سوال کیا سرکار ہونا کی ہے تو بزرگ کہن لگے کہ یہ کھ رکھ لے کل نو تیرا بھی کھائی گا کل نا بھی رہ جائے گا میں نے ایک شعر پڑھا نا کہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے گئے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے تو پھر جواب آیا دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحو میں اترے ہوتے لیکن تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح کبھی تو اس در پہ آیا ہی نہیں کبھی تو نے سر کو جھکایا ہی نہیں کبھی تو نے ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں کبھی تو یہاں پر سوالی بن کے آیا ہی نہیں اگر ہم اس در پر آئے تو ہم نے دعا کی باری تالا میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے وہ حل ہو جائے اب ہم دعا مانگ رہے گئے اور دعا کے آداب یہ ہیں کہ دعا کا جو ٹائم فریم ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ اللہ کے حوالے کیا جائے دعا کرنا ہمارا کام ہے اس کو پورا فرمانا رب کی ذات کا کام ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ میرا فلاں کام پھنسا ہوا وہ صحیح ہو جائے وہ ایک دو دن میں صحیح نہیں ہوا تو سرکار ہم نے کہا جی ہماری تو سنی نہیں جاتی ہماری تو کوئی چیز قبول ہی نہیں ہو رہی تو ہم نے نماز پڑھی کس لیے اپنے کام کے لیے ہم نے دعا کی اور اس کے ساتھ ہم نے ٹائم مقرر کیا کہ باری تعالیٰ اس ٹائم میں میری دعا قبول ہونی چاہیے حالانکہ دعا کے آداب تو یہ ہیں کہ دعا تو کر گیا اور قبول اس رب کی ذات نے کرنی ہے اس کو پورا اس نے فرمانا ہے وہ کب فرمانا ہے وہ کس وقت فرمانا ہے اور کس لمحے فرمانا ہے وہ ذات جانتی ہے تو میرے بھائیوں اپنے ساتھ اور اپنے معاشرے کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑی زیادتیاں نہ کریں درجی میں درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو وہ انسان ہی کیا کہ جو صبح اٹھے رزق کی تلاش کرے رات کو واپس گھر چلا جائے وہ انسان ہے وہ انسان جو پیسے اکٹھے کرے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اور رات کو جا کر بستر پر سو جائے اور کہے میرے پاس ٹائم نہیں کہے میرا جسم تھکا ہوا ہے تو وہ انسان تو نہیں ہے وہ انسان تو نہیں ہے اب یہ جو کام ہم کر رکھے گئے کہ صبح اٹھنا ہے رزق تلاش کرنا ہے پیسے جوڑنے ہیں دکان کھولنی ہے کھانا پینا ہے پھر جا کے سو جانا ہے یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں نہیں کرتے جانور بھی یہ کام کرتے ہیں صبح اٹھتے گئے کھانا تلاش کرتے گئے رات کو گھر چلے جاتے گئے اب انسان میں اور جانور میں کوئی فرق تو نہ رہا لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم یہ آیت کا ترجمہ کدھر گیا وما خلق تجناح ولسا اللال یابدون اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کدھر گیا اب انسان میں اور جانور میں فرق کس بات سے آتا ہے وہ اس بات سے آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں تم میری عبادت کرتے ہو تصوی بیان کرتے ہو پاکی بیان کرتے ہو لیکن مجھے وہ وقت بہت پسند ہے کہ جب ایک نوجوان اٹھتا گیا صبح کی نماز کے وقت اور رب کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور توبہ تائب ہوتا ہے اور پکی اور سچی توبہ کرتا گئے تو خالق کائنات عرش الہی پر فرشتوں سے فرما رہا ہوتا ہے کہ دیکھو آج ایک نوجوان نے توبہ کی ہے